Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens, i skole og undervisning. Hjertelig velkommen til episode 8 av podkasten Pedagogisk intelligens. Denne gangen har jeg også med meg Kristoffer Thomsen. Velkommen Kristoffer. Takk, takk skal du ha, hyggelig å være her. Du jobber fremdeles hos Microsoft. Det er korrekt, inte videre stemmer det. Ja. I forrige episode så snakket du og jeg om hvordan det jeg kaller chatGPT, det du kaller chat, nå blir integrert i søkemotoren Bing. I denne episoden så tänkte jeg at vi skal gå og titte på hvilke andre verktøy i Microsoft 365 som benytter i dag eller kommer til å benytte kunstig intelligens. Og Jag var heller inte klar över att det nya tittar nu var Microsoft 365. Jag är van vid att kalla det Office 365, men det förtalade du Microsoft för att det är utådat. Ja, det stämmer. Nå är det Microsoft 365 och det handlar om på något sätt helheten av plattformen och hur disse underliggende underliggande bygger under hele plattformen på många mått då. Så det är för de som och för som inte är så nördig en gång så skönna vad Office 365 är så är det typ sån Word, Excel, PowerPoint, Outlook. OneDrive och så vidare. Vad ville du brukt flera titlar vidare her nå? Hjälps mig där väl har jag byggt säkerhetsportfölj i Neverbuilt. Ascher är väl byggt i NMX är väl byggt Power Platform. ja, Det var det var min nerdepreik. Eh jeg... Ja, det är min nerdnasol. Nu går ja. vi till något ja. Microsoft 365 Word. Ja. Eh, ja hvis vi ska bygga med Word då, kommer vi inte att få någon konstlig intelligens in i Word? Det er veldig gøy at du spør for at uh, egentlig så har du veldig mye kunstig intelligens i Word fra før og det har på en måte kommet sånn snikende og enkelt greit. Tänk på for eksempel oversetting eller diktering um, eller grammatikk og alle disse tingene har kommet, men vi kommer til få mye mer av det. Typisk en sånn uh, en slags form for lærer, en coach, en trener som kommer ved siden av og foreslår Hei, vil du ha i gress, sånn og sånn. Husker du den der klippy-greia? Nå er vi tilbake til nørden her da. En sånn liten assistent som på en måte prøver å komme med noen forslag i ny og ned. Og da er det jo den hellige silver-liningen, hvis det finns på, på, på norsk. Hvor, hvor pågående skal denne assistenten være i e Word? Det er det vi på en måte driver og finner ut da nå med, med disse beta-programmene rundt omkring. Men ja, det er litt mye gøy her da. Den assistenten den vil blant annet bli chat eller chat GPT da, akkurat som du har synonymolista så kan du merke en, en del av teksten sannsynligvis och spørre chat GPT. Mm. Formulerer dette på en annen måte eller gjør den mer positiv eller eh, Knytt denne til fyra andra artikler der ute, og så videre. Og når du tänker på hvordan søk i dag fungerer i Word, da, øverst har du sånn søk på sånn hjelpefunksjoner og hvor finner du ditt og datt. Det søket der, det vill ju bli influert mye mer med denne type teknologi som ligger bak der, så du kan spørre om mer konkrete ting, hvordan ta utgangspunkt i det dokumentet du allerede skriver for exempel. Det blir väldigt väldigt intressant å se hvordan hvor det kommer til å bli, rett og slett. Og jeg som må tenke helhetlig i forhold til elever og studenters bruk av digitale verktøy, så er det en annen viktig glad budskap her. Den, hvis jeg vet så, så heter det Learning Accelerator akkurat nå, forferdelig på norsk, men, men den Learning Accelerator den være med oss lite rundt omkring inne i forskjellige programvarer, hvis jeg forstår det riktig. Det ja, er helt korrekt. Vi har jo hørt om denne engasjerende leser og lesefremdrift som er to av de verktøyene som på en måte har kommet lengst innenfor dette. Men denne, denne eh, lesefremdriftsversjonen lesefremdrifts, eh, som tar alt dette og, sammens, og gjør det sammen på en måte, den vil eh, komme i flere fasonger og i flere typer verktøy der ute. For eksempel i PowerPoint da, så har du denne PowerPoint-designer som du sikkert bruker hele tiden, for du er lei av å sette på riktig sted og så videre. Den dyrer blir bli utvidet kraftig med funksjonalitet som eh, som gjør det enda enklere å lage og, og sette på plass eh, riktig text og så videre. Jeg tror vi må ta dette her et nivå med for det er helt klart to nerder som snakker over hverandre i denne podcasten i dag, så la oss først gå til lesefremdrift, for de som ikke er klar over det, så er det et av de verktøy som jeg er mest imponert over. Det er også et verktøy der du Eh, lar eleven få en leselekse, du velger ut eh, leseleksa, eh, og så kan eleven, du kan enten ta ferdiglagde tekster som ligger i biblioteket i tjenesten, eller du kan lime inn dine egne tjenester, og så eh, får eleven leseleksa som elever har hatt i alle tider, og så forskjellen her er at eleven spiller inn en lydfil eller en videofil mens den leser inn leksa. Ikke nå nytt så langt. Men så kommer jo den kunstlige intelligensen som forteller om lesehastighet, hvilke ord du hopper over, hvilke ord du leser flere ganger, hvilke ord du leser feil, og uthever dette her. Og, og kanskje det mest spennende, du får jo longitude data. Du får vite noe om leseutviklingen til både eleven og klassen som helhet over tid. Så detaljert må vi det være, Kristoffer. Og hvis du skal være en pedagogen og forklare hva Presenter Coach er, Rolda, som du nevnte tidligere i PowerPoint. Ja, i PowerPoint så har du presentation <laughs> coachen, treneren din. Og når du setter på den, så kan du øve på å presentere. Det vil si at den sier sånn, sier, uh, mm, og, og så vil vi komme på en sånn liten beskjed om at hei, nå bruker du sånne fyllord, ikke gjør det. Uh, og så kommer den da videre. Og han teller, han teller til og med hvor mange øer du sier, han forteller ja. deg etterpå ja, ja, hvor mange ja. øer du har sagt. Ikke minst hastighet på det du sier, så sier han sånn hei, prat gjerne litt saktere, for nå er du veldig engasjert, og du snakker alt for fort, og så kommer den da tilbakemeldingen på det. Den tar også litt hensyn til temaer, hvor lenge du er inne på de forskjellige tingene i, i forhold til kulepunktene du har i, i powerpointen din og så videre. Så detta er et verktøy som vi finner i powerpoint. Finner vi det overalt i powerpoint? Eh, ja, og nå gjør du det. I starten kommer du først i online versjonen, altså den som er i en nettleser. Og så kommer du også til eh, skrivevårsversjonen etter hvert, for den oppdateres mye saktere, slik at du ikke skal laste ned oppdateringen absolutt hele tiden, selv om jeg synes det er ganske ofte allikevel. Så detta er jo et fint verktøy som eleven kan trene sig på egen egenhånd, for eksempel hjemme eller på grupperom, der den kan øve sig på å gjøre presentasjonen, får noen feedback i forhold til hva som kan gjøres for å gjøre den bedre neste gang. Og så går kanske eleven in i klassen, foran klassen og foran læreren, og holder den samme presentasjonen, men den har forsøkt seg å øve seg og fått kunstig intelligens feedback før den går til den virkelige presentasjonen. For øvlig, så den lesefremdrift som vi har snakket om, det er et verktøy som du finner i Teams under oppgaveverktøyet i Teams. Vi du ikke har den, så anbefaler jeg på det varmeste at du går ut og prøver den. den. Den ble jeg i hvert fall skikkelig imponert av når jeg så den første gangen. Og der har det kommet noe mer enn noe, Kristoffer. Teams, ja. Ja, i Teams, jag tänker på etter, etter vi har lesefremdrift, så har det kommet et verktøy som på en måte kan hjelpe deg och. Når du del ord feil, da, så har du fått et verktøy som kan hjelpe deg å trene på de orda du har lest feil. <laughs> så jeg husker ikke et på den i farta, men med den tar jo da ut de mest frekvente orda som du har lest feil, som du kan øve deg ekstra på. Sånn uttale og forskjellige uh, høyder og alt det der med hvor uh, du lägger tryck på ord og sånne ting. Men det du nevner nå er jo typiske eksempler på hva vi vil se veldig mye mer av. Og en av de tingene jeg har lyst til å trekke fram her er for eksempel med disse coachene eller trenerne som på en måte kommer i læringsakseleratorene, hvis jeg skal prøve å det. Det er jo det at du, i stedet for å prate med et menneske som ofte tar lang tid, altså når du skal høre på noen som leser opp noe, så tar det väldigt altså det tar mye tid, men i stedet kan du da gjøre det med en, en kunstig intelligens som gir deg en, en god del tilbakemeldingen likevel, og det vill korte ned på tiden en lærer for eksempel bruker. I tillegg så er det slik at det er ofte lettere for en student å snakke til en maskin, enn å snakke til en, en kollega eller til en, en medstudent, eller hvordan det ska være. Så det senker terskelen for å prøve å øve, for man trenger ikke være på en måte redd for å gjøre ting feil. Du får bare en tilbakemelding, og så er det greit, og så settes det, og så prøver du en gang til og gjør det, gjør det bra, så det blir lite litt som et slags form spill. Hvordan da øver på de riktige tingene? Da. Apropos redd, så er jo ikke dette et verktøy som kommer til å overflødig gjøre læreren. Alle dere som er lærere og hører på denne podcasten, dere vet jo at tid er jo den største utfordringen i norsk skole. Vi skulle jo gjerne bruke mer tid med hver enkelt elev. Men her, vi vet jo at elever lærer ved å få tilbakemeldinger. Og her er det på en måte, vi setter inn en to lærer inn i klassen, men den er kunstlig som kanske kan komme på før, etter eller mellom interaksjonen som vanligvis skjer med læreren. Man får en assistent som gjør noe av det som tar mye tid. På en måte så får eleven nå en personlig assistent som den ska ha med sig til å diskutere med, til å spørre, som den kommer til å sannsynligvis ha med seg ved siden av seg resten av livet. Til slutt i den episoden så vil jeg fremheve en annen veldig viktig ting, Kristoffer, når eh, disse tingene blir integrert i Microsoft 365. Det er da første gangen vi lovlig sannsynligvis kan begynne å bruke chat-GPT-lignende tjenester for alle elever, og frem til nå har det jo vært problematisk å putte elever in i tjenester med å registrere brukerne med passår i tjenester som er plassert i USA. Jeg går ut fra at alle skoler som har Word, Excel, PowerPoint, altså Microsoft Office, også har en såkalt databanderavtale med Microsoft. Er det ikke sant? Jo. Det har alle. Man må ha det før man får tjenestene, rett og slett. Ja. Så er det hvordan man driver ROS-analyser så videre på det. Det som er så fint med det som skjer nå er at man får denne nye funksjonaliteten integrert i det man allerede har med de samme forutsetningene for for eksempel GDPR og personvern og hvor lenge det skal lagres og det skal gå, hvor det skal ligge, skal det være innenfor EU, skal det være utenfor, ikke All Alle disse tingene blir de varetatt og det er jo utrolig behagelig for de som jobber med dette her for å tilgjengeliggjøre det internt i ulike organisasjoner. Og så vet vi som har jobbet med det digitale en stund at det alltid er utfordrende å introdusere nye verktøy, kanskje litt mer for eldre enn for yngre, men det er alltid en utfordring å introdusere et nytt verktøy. Så da er det kanskje litt mer sikrere å være inne i verktøy man allerede sannsynligvis kjenner fra før. Det er håpet i hvert fall. Det var for meg den siste ordet i dagens podcast episode. Takk ska du Kristoffer for at du blev med. Det var hyggligt.